السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شخصيتنا النهارده عن حسن شحاته المعلم اتولد حسن شحاته في 197947 هو لاعب كرة قدم مصري سابق ومدرب حالي، لعب لنادي الزمالك وكاظمه والعربي، حاز على جائزة أفضل لاعب في آسيا سنة 70، اعتزل سنة 83، عمل في مجال التدريب فور اعتزل سجل نجاحات مع العديد من الأندية المصرية، ونجح في التتويج بلقب بطولة إفريقيا سنة 2003 مع منتخب مصر للشباب، ثم حقق العديد من الإنجازات الهامة خلال تدريبه للمنتخب المصري سنة 2004 إلى 2011، وبكده حسن شحاتة يكون أطول من شغل هذا المنصب في تاريخ المنتخب المصري، وقاد المنتخب المصري لإحراز كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 2008، 2010، وبكده يصبح المنتخب المصري أكثر منتخب أفريقي حاز على كأس الأمم الأفريقية بسبع ألقاب، الوحيد اللي استطاع إحراز ثلاث بطولات متتالية، كما صعد من المنتخب المصري إلى المركز التاسع في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم وهو ثاني افضل تصنيف لمنتخبات افريقيا. كما حصل حسن شحاته على جائزه الكاف لافضل مدرب في افريقيا سنه 2008، وصنف كافضل مدرب في افريقيا 2010 في ترتيب الاتحاد الدولي للتاريخ واحصاء كره القدم، وجرى اختياره ضمن افضل خمس مدربين في تاريخ القاره الافريقيه، زي ما قلنا في الاول حسن شحاته اتولد 19/7/1949، يعني عنده دلوقتي 73 سنه، اتولد في كفر الدوار كان مركزه في الملعب مهاجم وانضم في طفولته لنادي كفر الطوارئ، لقب بالمعلم وصعد من ناشئي الزمالك الى فريق الزمالك الكبار، ودلوقتي هنتكلم عن مسيرته الاحترافيه. من سنه 66 ل 69 لعب في الزمالك، 68 ل 73 لعب في كاظمه واحرز لها 49 هدف، 73 ل 83 لعب في الزمالك واحرز لها 77 هدف. وكان منضم المنتخب مصر من سنة 72 إلى 80، ودلوقتي هنتكلم عن الفرق اللي ضربت 83 إلى 85 الزمالك، من 85 ل 86 الزمالك كان مساعد في الفترة دي، من 86 ل 88 في الوصل، من 89 إلى 90 في المريخ، من 90 ل 92 اتحاد الشرطة، 92 إلى 93 الاتحاد السكندري، من 93 ل 94 اتحاد الشرطة من خمسة وتسعين إلى ستة وتسعين نساعد في الزمالك من ستة وتسعين إلى سبعة وتسعين في الميريا من سبعة وتسعين إلى 98 وتسعين الشرقية من وتسعين إلى تسعة وتسعين الشمس في سنة تسعة وتسعين راح الأهلي تسعة وتسعين ألفين السويس سنة ألفين ألف فجيرة ألفين واحد مزارع دينا ألفين إلى 2003 مصر تحت عشرين سنة يعني كان ماسك منتخب الشباب وقتها من 2001 ل 2003 من 2003 ل 2004 المقاولين العرب 2004 ل 2011 منتخب مصر الكبار طبعا 2011 ل 2012 الزمالك 2012 راح النادي العربي 2014 الدفاع لحسني الجديد 2014 2015 برضه المقاولين العرب رجع لها 2015 2016, -2016 بتروجيت 2018 لحد دلوقتي هو في نادي اسمه مروك نمساوي في الدوري النمساوي وفي الختام حسن شحاته دايما بيكون من المرشحين لقياده المنتخب وهو بفعلا بيستحق لقب المعلم لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس والتعليق على الفيديو والمشاركه واكتب في التعليقات عن شخصيه مؤثره عاوز يتعمل لها فيديو إلى اللقاء